السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبنائي وبناتي ممن انتقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الخامس هذا العام وأنا معكم إن شاء الله في قناة المتواضعة وقناتكم جميعا يوسف فند المعلم. تابعوني أبنائي وبناتي من هنا وإن شاء الله ستفهمون كل الدروس المقررة عليكم في النحو والمحفوظات والقراءة والخط والإملاء وجميع فروع. اللغة العربية إن شاء الله والآن تعالوا أبنائي نقوم بمراجعة على ما سبق دراسته أولا لأن السابق متصل باللاحق إن شاء الله والنحو كما تعلمون أبنائي وبناتي مرتبط ببعضه البعض مثل الشجرة الواحدة فمرحبا بكم أبنائي وبناتي في الصف الخامس الابتدائي ومع بداية الدرس ستكون مراجعة إن شاء الله هيا أبنائي وبناتي هلم جميعا إلى دراسة السابق من الدروس السابقة مرحبا بكم وبناته أيوة مراجعه على ما سبق دراسته، وأولا نبدأ بمراجعه على القواعد النحوية. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كما تعلمون أبنائي، هذا للمفرد المذكر، وهذه للمفردة المؤنثة، وهذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع بنوعيه الجمع المذكر والجمع المؤنث. وذلك أبنائي للإشارة إلى المفرد المذكر البعيد وتلك للمفردة المؤنثة البعيدة تعالوا أبنائي وبناتي نستخدم أسماء الإشارة هذه بأنواعها المختلفة مع الجمل لنتعرف على كل اسم خاص له اسم من هذه الأسماء أول جملة عندي أبنائي بيقول لي أكمل باسم إشارة مناسب ألف تلاميذ متفوقون تلاميذ أبنائي نلاحظ أنها جمع تكسير وجمع تكسير أبنائي لا بد أن نختار له اسم إشارة جمع واسم الإشارة جمع هنا أبنائي وهو كما قلنا هو واحد فقط لجمع المذكر وجمع المؤنث فستكون هؤلاء هؤلاء تلاميذ متفوقون هؤلاء تلاميذ متفوقون هؤلاء تلاميذ متفوقون بنختار أبنائي هؤلاء تلاميذ متفوقون اللي تحتيها أبنائي أولا صخرة أعلى الجبل لاحظوا أبنائي الكلمة هنا مفردة ومؤنثة تنتهي بالتاء المربوطة، ونلاحظ أن هذه الصخرة أعلى الجبل يعني معناها أبنائي الإشارة للشيء بعيد، فبنختار طبعا أبنائي لا يصلح أن نختار هذه لأن هذه لاسم الإشارة القريب، وإنما أبنائي بنختار اسم إشارة للبعيد فتكون الكلمة تلك صخرة أعلى الجبل. تلك صخرة على الجبل أبنائي للإشارة للبعيد مفرد وبعيد فبنكتب أبنائي على طول تلك رقمها أبنائي زهور متفتحة لاحظوا أبنائي وبناتي هنا كلمة زهور نلاحظ أنها جمع وهذا الجمع أبنائي كما تعلمون جمع لغير العاقل في هذه الحالة أبنائي لا يصلح إن إحنا نختار معه هؤلاء لأن هؤلاء كما قلت لكم بنستخدمها لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث إنما أبنائي نلاحظ هنا أن كلمة زهور هي لغير العاقل لغير العاقل هؤلاء بنستخدمها للعاقل إنما زهور أبنائي غير عاقل بنستخدم معها هذه يبقى هذه أبنائي للمفرد المؤنث وكذلك بنستخدمها مع الجمع الغير عاقل يبقى هذه زهور متفتحة ركزوا أبنائي على هذه الاختيار لأنه اختيار يعتبر متغير في القاعدة فنلاحظ أنه جمع ولكن بنختار معاه أبنائي هذه لأنه يعتبر جمع غير عاقل فبنختار معه هذه هذه زهور متفتحة نختار أبنائي هذه طيب رقم زي أبنائي مباراة ممتعة مباراة ممتعة أبنائي طبعا بنختار معاه إيه نلاحظ ابنائي انها مفردة ومؤنثة بنختار مع هذه مباراة ممتعة هذه مباراة ممتعة ننتقل بعد ذلك ابنائي الى ايه طبيبة نختار طبيبة ماهرة رقم ب نختار طبيبة ماهرة طبعا ابنائي هنا طبيبة مفردة ومؤنثة وعاقلة بنختار معها طبعا ايه هذه طبيبة ماهرة هذه طبيبة ماهرة طيب أبنائي وبناتين الدقل إلى رقم دال لاعباني نشيطان لاحظوا أبنائي لاعب مذكر ولكن نلاحظ أبنائي لاعب واحد ولا لاعبان, لاعبان. يعني معناها أبنائي مذكر واتصلت به الألف والنون اللي هي خاصة بالمثنى في هذه الحالة أبنائي بنختار معها إيه بنختار معها هذاني لأنها بنستخدمها مع المثنى المذكر العاقل هذاني لاعبان نشيطان. هذان لاعبان نشيطان. ننتقل بعد ذلك ابنائي الى رقم واو طائر يحلق عاليا. طائر يحلق عاليا ابنائي. لاحظوا معي ابنائي طائر مفرد طائر مفرد. يحلق عاليا يعني معناها بعيد عني طائر يحلق عاليا. بعيد عني فيختار طبعا اسم الاشاره اللي خاص بالمفرد ويكون للبعيد وهو طبعا هيكون ايه ذلك لان طائر مفرد ومذكر بنختار مع ابنائي وبناتي اسم الاشاره للبعيد وهو ذلك ذلك طائر يحلق عاليا لو كانت الجمله ابنائي طائر يحلق بجواري فاقول هذا طائر يحلق بجوار يعني قريب مني ولكن هنا ابنائي طائر يحلق عاليا يعني معناها بعيد في هذه الحالة بختار معه إيه ذلك طائر يحلق عاليا يعني يطير إيه عاليا فبختار معها ابنائي ذلك اما ابنائي الجملة الاخيرة طالبتان مجتهدتان نظرة طائرة طالبتان مجتهدتان بختار مع ابنائي كما تعلمون هنا طالبتان مثنى ولكنها ابنائي اتصلت بها التاء او بها تاء مربوطه واتصلت بها الالف والنون وكذلك مجتهده اتصلت بها الالف والنون فهنا مثنى ابنائي ولكن مثنى مؤنث في هذه الحاله بختار معه هاتان لأنها هاتان خاصه بالمثنى المؤنث يبقى اقول ابنائي وبناتي هاتان طالبتاي مجتهدتان وبعد أن قمنا أبنائي وبناتي بحل المثال تعالوا أذكركم أبنائي هذا للمفرد المذكر القريب احفظوها أبنائي جيدا وافهموها هذا للمفرد المذكر القريب هذه للمفرد المؤنث القريب وكذلك أبنائي للجمع غير العاقل كما قلت لكم ابنائي في المثال الخاص بهذه زهور متفتحه يبقى اذا ابنائي هذه لا استخدامان. استخدامها للمفرد المؤنث القريب وكذلك للجمع الغير عاقل طيب بعد ذلك ابنائي بنقول هذان للمثنى المذكر اما هاتان ابنائي فهي للمثنى المؤنث وهؤلاء ابنائي للجمع العاقل بنوعيه سواء كان مذكر او سواء كان مؤنث كذلك يا ابنائي ذلك للمفرد المذكر البعيد يعني تشبه هذا تشبه هذا في انها للمفرد المذكر ولكن ذلك للمفرد المذكر البعيد البعيد وهذا للمفرد المذكر القريب بعد ذلك يا ابنائي كذلك تلك بنستخدمها للمفرد المؤنث البعيد. ملحوظة من أسماء الإشارة أولئك أبنائي وتكون للجمع البعيد مثل أولئك هم الفائزون. يبقى إذا أبناء أولئك التي لم نأخذها في الأمثلة السابقة نلاحظ أن أولئك بنستخدمها للجمع البعيد ولكن في هذه الحالة أبنائي بيكون طبعا كما تعلمون مع الجمع. نستخدمها مع الجمع ننتقل بعد ذلك أبنائي وبنات الحلوين رقم اثنين من الأسماء الموصولة الذي والتي الذي أبنائي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث تعال أبنائي نقوم بحل هذه الأمثلة حتى تفهمونا جيدا أكمل باسم موصول مناسب الطالبة نغط تعاون زملائها محبوبة الطالبة الذي ولا التي طبعا ابناء مؤنثة نقول الطالبة التي الطالبة التي تعاون زملائها محبوبة رقم باء ابنائي ينجح التلميذ الذي ولا التي يجتهد في دروسه طبعا ابناء الذي الذي يجتهد في دروسه فاز اللاعب نغط استعد للمباراة، فهذا اللاعب التي استعد للمباراة ولا الذي الذي أبنائي؟ لأنه اللاعب مفرد مذكر، يبقى الذي رقم ده أبنائي استمتعت بالقصة نبط قرأتها التي قرأتها ولا الذي قرأتها التي أبنائي التي قرأتها لأن القصة أبنائي مفرد مؤنث طبعاً لذلك أبنائي وبناتي تذكروا الذي اسم موصول للمفرد المذكر والتي اسم موصول للمفرد المؤنث وللجمع غير العاقل والأسماء الموصولة أبنائي ترتبط بما قبلها وما بعدها أو تربط ما قبلها بما بعدها. ولاحظوا أبنائي من الأسماء الموصولة اللذاني طبعا هذا للمثنى المذكر مثل الطالباني اللذاني يشتهداني محبوباني اللتان للمثنى المؤنث ننتقل بعد ذلك أبنائي وبنات الحلوين إلى ثالثا ضمائر رغائب ضمائر رغائر أبنائي كما تعلمون وهي التي نتحدث عنهم وهم غائبون عنا لا يوجدون معنا إذا تحدثت عن مثلا أخيك فتقول هو هو أخي إذا تحدثت عن أختك التي غير موجودة معنا فتقول هي أما إذا تحدثت عن أخويك مثلا فتقول هما وإذا تحدثت أيضا عن أختين لك فتقول هما أو إذا تحدثت عن معلمتين لك ليسوا موجودين معك الآن فتقول هما يبقى إذا أبنائي هما بنستخدمها مع المثنى المذكر الغائب والمثنى المؤنث الغائب أما كلمة هم أبنائي أو الضمير هم بنستخدمها مع الجمع المذكر السالم أما هن بنستخدمها مع جمع المؤنث السالم. تعالوا أبنائي وبناتي نقرأ هذه الجمل حتى نفهم أكمل بضمير غائب مناسب لاحظوا أبنائي غائب يعني غير موجود معنا طيب أ نقطة أطفال يلعبون أطفال أبنائي جمع جمع تكسير وطبعا يلعبون أبنائي فعل مضارع من الأفعال الخمسة ينتهي يعني بالواو والنون طبعا هنا أبنائي هذه الجملة للجمع بنستخدم معها طبعا بنشوف نوع الجمع إيه الأول وبنستخدم معاه هل بنستخدم هم ولا هن بنستخدم طبعا أبنائي هم لأنه أطفال جمع طبعا إيه جمع مذكر جمع ايه؟ مذكر أطفال يلعبون فبنقول أبنائي وبناتي هم أطفال يلعبون رقم بقى تساعد أسرتها تساعد ما دام الفعل أبنائي الفعل المضارع بدأ بحرف التاء يبقى إذا هنا نستخدمه مع المفرد المؤنث هي تساعد أسرتها أما إذا قال لي يساعد فبيستخدم معه الضمير هو إذا ابنائي تساعد نقول هي تساعد هي تساعد أسرتها لأن هي تساعد هذا فعل مضارع يستخدم مع المفرد المؤنث <تصفيق> رقم جيم ابنائي يحب القراءة الفعل المضارع بدأ بحرف ي يبقى إيه للمفرد المذكر بستخدم معه إيه هو يحب القراءة يذاكراني معا لاحظ ابنائي ملاحظتان يذاكراني الفعل المضارع بدا بحرف الياء يعني معناها للمذكر وفي نفس الوقت ينتهي بالالف والنون يعني معناه ايه للمثنى مذكر ومثنى ولكن في هذه الحاله يا ابنائي لا تفرق او لا فرق بين اذا كان يذاكراني او تذاكراني كلاهما واحد يا ابنائي بيستخدم معه الضمير ايه هما يذاكراني او هما تذاكراني يبقى اكتب كده ابنائي هما يذاكران. تتعاونان لاحظوا أبني تتعاونان ايضا تبدا بحرف التاء يعني معناها يخاطب مين؟ يخاطب او يتكلم عن المؤنث وفي نفس الوقت ينتهي بالالف والنون يعني معناها للايه؟ للمثنى بستخدم معه ايضا ايه؟ هما تتعاونان في اداء الواجب اخر واحد عندي يحترمن الاخرين. يحترمنا يا ابنائي هنا طبعا اسمها نون النسوه فطبعا بنستخدم معها ان نستخدم هن الضمير هن يحترمنا الاخرين لانها للجمع اذكركم يا ابنائي وبناتي بتذكر هو للمفرد المذكر وهي للمفرد المؤنث وهما للمثنى بنوعيه يعني مذكر والمؤنث وهم للجمع المذكر وهن للجامع المؤنث والآن يا ابنائي وبناتي مع حل السؤال رقم أربعة او رابعا اختر الضمير المناسب مما بين قوسين. يعني هذه الأمثلة ابنائي طبعا ستجدها من ضمائر متكلم ومن ضمائر المخاطب ومن ضمائر الغائب مضت مجتهدة يصلح معها ابنائي نحن مجتهده ولا هي مجتهده ولا هو مجتهده؟ طبعا هي هي مجتهده هي مجتهده. بعد ذلك ابنائي مبدعه. انت مبدعه ولا هو مبدعه ولا نحن؟ طبعا ابنائي الاجابه الصحيحه ستكون انت. انت مبدعه انت مبدعه. رقم جيني ابنائي متعاونون متعاونون ابنائي تلاحظون انها جمع مذكر سالم بختار معها طبعا ابنائي نحن متعاونون نحن ضمير متكلم متعاونون بختار نحن يبقى اذا ابنائي نحن متعاونون بنختار ابنائي نحن اما هنا ابنائي رفيقي رفيقي أختار أبنائي أنت رفيقي ولا نحن؟ طبعا بختار أنت رفيقي بنكتب هنا رقم ده لأبنائي أنت رفيقي رقمها أبنائي مبتكر هي مبتكر ولا نحن مبتكر ولا هو مبتكر هو مبتكر. بعد ذلك أبنائي متفوق بختار معه أنا متفوق لأنها طبعا ضمير المتكلم أنا متفوق نحن لا تصلح لأنها جمع وهي للغائب. للغائب المفرد المؤنث. بعد ذلك رقم زاي ابنائي صديقان بستخدم معها هما صديقان ومتميزون بستخدم معها ابنائي انتم متميزون لان جمع مذكر سالم بستخدم معها انتم. اما رقم طاء ابنائي مهذبات بستخدم معها ايه؟ انتن مهذبات، انتن مهذبات. نشيطات بستخدم معها هن نشيطات، هن نشيطات. للجمع ضمير الغائب للجمع بيكون هن. أما مكافحون أبناء ابنائي معها أنتم مكافحون. طبعاً هنا إذا كان موجود أنتم إنما هنا غير موجود أبناء ابنائي بستخدم معه إيه؟ هم مكافحون. بقي عندي أبنائي صادقان بقول معه إيه؟ أنتما صديقان، أنتما صديقان. أو صادقان، أنتما صادقان. ها هو أبنائي وبناتي كما قلت لكم. راجعوها إن شاء الله وستفهمونها جيداً إن شاء الله. والآن أبنائي وبناتي مع رقم أربعة أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام أبنائي من الأسئلة أو من الأشياء المهمة جداً التي تقابلنا في الأسئلة. فيجب علينا أن نفهم جيداً أدوات الاستفهام. لأن كل الإمتحانات أبنائي تعتمد على أدوات الاستفهام. ما أبنائي طبعاً بسأل بها عن غير العاقل. ما بسأل بها عن اللون غير عاقل والما. الكتاب اسال عن الكتاب والما. أما أبنائي فطبعا تقابلها من بسأل بها عن العاقل كما يا ابنائي بسأل عن العدد وهل بتحتاج في الإجابة إلى نعم أو لا أين بسأل عن المكان ومتى عن الزمان والوقت لماذا يا ابنائي بسأل عن السبب وكيف عن الحال تعال يا ابنائي وبناتي نقرأ إلى حتى نجيب عنها يظهر القمر ليلا <تصفيق> طبعا هنا يا ابنائي تلاحظون أنه الإجابة بتحتي ليلا يعني بسأل عن المائه عن متى متى يظهر القمر تقول له ايه الوقت بيسال عن الوقت فتقول له ايه ليلا متى يظهر القمر تقول له ليلا يبقى ايه بنكتب هنا يا ابنائي بنختار متى هذه وبنكتبها هنا متى يظهر القمر رقم بقى يا ابنائي تجلسوا في الفصل منتبها يبقى بيسال ايه عن الحال حالك ايه وانت بتجلس في الفصل بجاوب له ايه منتبها يبقى كيف تجلس في الفصل من اجلس في الفصل منتبها يبقى بختار ابنائي كيف ندرس عن حالك يذاكر معك اخي يعني بيسالك عن شيء وانت اجبت قلت اخي بيسالك عن شيء عاقل يبقى من يذاكر معك من يذاكر معك تقول الاجابه اخي رقم ب الابنائي يذاكر رغبة في التفوق، لماذا تذاكر؟ <تصفيق> رغبة في التفوق، يبقى اختار ابنائي لماذا؟ بيسال بك عن ايه؟ عن السبب، رغبة في التفوق. رقم هاء يا ابنائي تحب القراءة؟ تقول له نعم، يبقى بيسال هل؟ هل تحب القراءة؟ تقول له نعم. إذا قلت لا يبقى برضه بنستخدم معها ايه؟ هل أيضاً. يبقى هل بتحتاج الإجابة إلى نعم أو لا؟ رقم هو ابنائي تلميذاً في الفصل؟ ثلاثون، قال لك ثلاثون، سد واحد، قلت له كم تلميذا في الفصل؟ قلت له 30 يبقى اذا ابنائي كم بيسال بها عن العدد؟ كم؟ بعد ذلك ازاي يا ابنائي لون الزرع؟ لون الزرع ابنائي قال لك اخضر يبقى بيسال عن شيء وهذا الشيء ابنائي غير عاقل يبقى اقول ما لون الزرع؟ ما لون يبقى ما؟ بسال بها عن غير العاقل. نبط تقضي الاجازه. قال له في القريه، في القريه يعني بتدل على مكان، يبقى إذا أبنائي سيسألوا أين تقضي الأجازة أو الإجازة؟ فقلوا له إيه؟ أين تقضي الإجازة؟ تقول أين. إذا أبنائي أذكركم من للسؤال عن العاقل وما للسؤال عن غير العاقل وكم للسؤال عن العدد والكمية وهل نجيب عنها بنعم أو لا؟ وأين للسؤال عن المكان؟ ومتى للسؤال عن الزمان والوقت؟ ولماذا للسؤال عن السبب وكيف للسؤال عن الحال إن شاء الله يا ابني فهمتوا دوات الاستفهام والتي هي مهمة جدا في الأسئلة والامتحانات وإن شاء الله يا ابني وبناتي أكمل معكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله أعود لكم وأستودعكم الله لحين ألقاكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله عدنا إليكم مرة ثانية يا أبنائي ومع السؤال رقم خمسة أو رقم خمسة الأساليب. الأساليب يا أبنائي كما تعلمناها بالصف الرابع الابتدائي هناك أسلوب يسمى أسلوب النهي وهناك أسلوب يسمى أسلوب النفي وهناك أسلوب يسمى أسلوب النداء وهناك, وهناك أسلوب يسمى أسلوب الأمر وهناك التعجب وهناك طبعا أبنائي الاستفهام الذي أخذناه في السؤال السابق. تعالوا يا ابنائي نتعرف على هذه الاساليب وكيف افرق بينها. اول جمله عندي يا ابنائي طبعا قبل الجمله بيقول لي ضع علامه الترقيم المناسبه امام كل جمله، واعطاني ابنائي ثلاث علامات ترقيم اللي هي النقطه وعلامه الاستفهام وعلامه التعجب، ثم اكتب نوع الاسلوب. يعني طلب مني حاجتين اضع علامه الترقيم امام كل جمله، ثم بعد ذلك اكتب نوع الاسلوب. رقم ا لا تسخر من الاخرين. عندما يطلب منك شخص كلام منفي لا تفعل كذا لا تضرب القطة لا تسخر من الآخرين لا تلعب الكرة في الشارع هنا يا ابنائي بيطلب هذا الاسلوب يسمى اسلوب نهي بينهيك عن عمل شيء معين لا تسخر لا تكتب لا تضرب لا تأكل المثلا ايه الاشياء الغير ملائمة لك التي تجدها في الطريق مثلا أو يطلب مني أي شيء عن طريق أسلوب يسمى أسلوب النفي النهي، في هذه الحالة يا أبنائي يسمى هذا الأسلوب أسلوب نهي، بينهيني يعني عن عمل شيء معين. يبقى إذا أبنائي وبناتي أضع هنا إيه؟ نقطة. أسلوب النهي نضع أمامه نقطة. ونوع الأسلوب يا أبنائي سيكون أسلوب نهي، أسلوب نهي. إذن أبنائي وبناتي نوع الاسلوب اسلوب نهي بعد ذلك أبنائي بيقول لي با يا طالب العلمي اجتهد يا طالب هنا أبنائي ما دام بدأ بيا يا النداء أو يا أداة نداء جاء بعدها فهذا الاسلوب يسمى نوع الاسلوب اسلوب نداء اسلوب نداء اسلوب نداء ننتقل بعد ذلك ذلك ابنائي احرص على ممارسه الرياضه ما الاسلوب هنا ابنائي احرص اسلوب امر اسلوب امر باذن ابنائي وبناتي احرص اسلوب امر بعد ذلك ابنائي ما اجمل الحديقه نوع الاسلوب ما اجمل ابنائي هنا وطبعا هنا ابنائي لا انسى في اسلوب النداء واسلوب الامر واسلوب النهي بضع نقطه عند كل واحده اما ابنائي ما اجمل الحديقه هنا ما اجمل هذا الأسلوب تعجب، وأسلوب التعجب يا أبنائي بأضع طبعا هنا ألف وتحتها نقطة وهي أداة التعجب، بس تُسمى أداة إيه؟ أداة التعجب، يبقى نوع الأسلوب تعجب. متى يسقط المطر؟ متى هنا يا أبنائي؟ نضع أمامها علامة استفهام ثم نكتب نوع الأستفهام أو نوع الأسلوب الأسلوب استفهام، أسلوب استفهام. وأولا كيف أبنائي وبناتي هنا أن أسلوب التعجب يتكون من ما زائد فعل التعجب زائد المتعجب منه أما أسلوب الأمر أبنائي يبدأ بفعل أمر وإسلوب النهي أبنائي يبدأ بلا إناهية زائد فعل مضارع أما أسلوب الاستفهام أبنائي يبدأ باداه استفهام وينتهي أيضاً أبنائي بعلامة الاستفهام أما أسلوب النداء أبنائي بيبدأ بياء زايد المنادى أو آياء أو هياء وهي تسمى أدوات النداء يا وأياء وهيا وأي أيضاً من أدوات إيه الإيه؟ النداء وكذلك أبنائي الهمزة أمحمد أبراهيم أخالد الهمزة هنا تسمى حرف نداء تذكروا أبنائي هذه القاعدة جيداً لتفرقوا بين أسلوب التعجب ما اجمل ما احسن واسلوب الامر اكتب اجري ارمح ذاكر واسلوب الاستفهام ماذا تفعل ماذا تكتب كم عدد التلاميذ في الفصل اين الكتاب وهكذا اما اسلوب النهي ابنائي لا انها هي زائد فعل مضارع لا تكتب لا تجري لا تمرح لا تسبح آه، لا تلعب في الشارع كل هذه اسلوب إيه؟ نهي اما اسلوب النداء ابنائي فيبدا يا محمد يا ابراهيم وهكذا ابنائي وبناتي ننتقل أبنائي بعد ذلك إلى رقم 6 أنواع الفعل تعالوا أبنائي وبناتي أنواع الفعل أنواع الفعل كما درسناها أبنائي من قبل فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر فعل ماضي أبنائي يدل على الماضي أنه فعل مضى وانتهى منذ أمس ومنذ البارحة ومنذ ساعات وكل هذه أبنائي تسمى أفعال ماضية يعني انتهت أما فعل المضارع أبنائي ما زال مستمرا ونعيش فيه حتى الآن يلعب يأكل يشرب ينام يذاكر وكل هذه الافعال أبنائي تدل على المضارع والاستمرار أما أبنائي الفعل الأمر فهو يدل على طلب حدوث شيء من الشخص الذي تحدثه أمامك اكتب اجري امرح ذاكر كل اشرب كل هذه افعال أمر أبنائي تعالوا أبنائي نقرأ الجمل حتى نقوم بحل هذه الأسئلة ألف رشا لوحة جميلة أمس، ما دام أبنائي قال لي أمس يبقى إذا هذا يدل على زمن الماضي، يبقى أقول كلمة هنا يا أبنائي تدل على زمن الماضي رشا لوحة جميلة، لوحة جميلة يا أبنائي بقول رسمت رسمت رشا لوحة جميلة، رسمت رشا لوحة جميلة، نوع الفعل يا أبنائي هنا رسمت فعل ماضي مبني على الفتح باتصاله بتاقي التأنيس كما ترون لان ان الفاعل هنا ابنائي فتاة رشا فهنا طبعا فعل الماضي جاء المؤنث نضت خالد الرياضة كل يوم بانتظام خالد الرياضة كل يوم بانتظام يا ابنائي مدان بتدل على الاستمرار كل يوم بانتظام في هذه الحالة ابنائي سيكون الفعل فعل مضارع يمارس خالد الرياضة كل يوم بانتظام ونوع الفعل طبعا مضارع رقم ج أسنانك صباحا ومساء هنا طبعا ابني أسنانك صباحا ومساء الوالد مثلا او الأم تقول لك أسنانك صباحا ومساء محتاجين فعل هنا فهنا طبعا سيكون الفعل ابني فعل أمر نظف أسنانك او اغسل أسنانك نظف أسنانك او اغسل أسنانك هذا فعل أمر بنكتب نوع الفعل ابني أمر رقم دال الأزهار كل عام في الربيع. هنا يا ابنائي كل عام في الربيع كل عام يعني معناه الاستمرارية ففي هذه الحالة بنقول تتفتح الأزهار كل عام في الربيع وهذا يدل على الاستمرارية فهو فعل مضارع. أما يا ابنائي رقم هاء لشرح المعلم جيدًا يا حازم ما قال يا حازم يبقى بيأمرك. واحد بيأمرك بأمر يشرح المعلم يبقى بيقول انتبه. طب خلي بالك انتبه يعني خلي بالك لشرح المعلم جيدا يا حازم هنا فعل امره. أما رقم هو أبنائي أخي بكأس التفوق العام الماضي ما دام جا العام الماضي يا أبنائي يبقى إذا هنا الفعل سيكون فعل إيه؟ ماضي يدل على المضي أنه مضى وانتهى. يبقى إذا فاز أخي بكأس التفوق نقول فاز ونوع الفعل فعل إيه؟ ماضي. وأذكركم ابنائي وبناتي الفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع ماض وهو انتهى ولن يعود ومضارع نعيش فيه الآن وهو مستمر حتى هذه اللحظة أما الأمر ابنائي فهو فعل يدل على طلب حدوث شيء طلب حدوث شيء بعد زمن التحدث اكتب يعني يطلب مني شيء لم افعله حتى الان وهو يدل على ايه؟ على المستقبل او المضارع ايضا ننتقل بعد ذلك ابنائي الى رقم 7 ولام التعليل لام التعليل ابنائي وبناتي لي اكمل مستخدما لام التعليل كلمة كالمثال وهي اللام ابنيات بعدها السبب اذاكر دروسي لماذا اذاكر دروسي يا ابني لاتفوق هكذا تحللها يا ابنائي وبناتي تحللها على هذا. اذاكر دروسي، لماذا اذاكر دروسي؟ لاتفوق، لانجح، لذلك هذا اللام ابنائي تسمى لام التعليل. لام التعليل او لام السببيه، تبين لي السبب آه لماذا اذاكر لاتفوق. اذاكر ليه لاتفوق، ولذلك تسمى لام التعليل. فهو في السؤال هنا اذاكر دروسي. لو قال لي مثلا هنا عايز يسالني سؤال، يقول لي علل. أذاكر دروسي أو علل لماذا تذاكر دروسك أجيبه طبعا أبنائي لأتفوق ولذلك سمى اللام لام التعليل لأتفوق والفعل بعدها يكون منصوب بعد ذلك أبنائي تعالوا نقوم بحل الأمثلة الستة أمامنا ألف أنام مبكرا علل أنام مبكرا أو علل تنام مبكرا الإجابة أبنائي تبدأ بحرف اللام ثم فعل مضارع انام مبكرا لاستيقظ مبكرا حتى اذهب الى المدرسه مبكرا يبقى انام مبكرا عايزين لام تعليل اقول لي لي لاستيقظ او لاصحو مبكرا لاصحو مبكرا ذهبت امي الى السوق علل او اذكر بعد ذلك لام تعليل ذهبت امي للسوق عايزين لام تعليل او علل لماذا ذهبت امي الى السوق طبعا ايه الإجابة ستكون لتشتري الخضروات، لتشتري الخضروات، لاحظ يا أبنائي اللام قبل الفعل المضارع تشتري تسمى لام التعليل، لتشتري يا، والياء عليها فتحة، لأن الفعل هنا لابد أن يكون فعل مضارع منصوب، لأنه مسبوق بلام التعليل، بعد ذلك أبنائي نلاحظ هذا السؤال بيطلب مني أو يقول لي: لا تلوث النيل. لا تلوث النيل، علل، لا تلوث النيل، عايز جملة تبدأ بلام التعليل، لام التعليل. أقول له يا ابني وبناتي ليبقى نظيفا، ليبقى نظيفا، يعني ماء النيل يبقى إيه نظيفا. بعد ذلك أتناول غداء متكاملا. علل أتناول غداء م... ليه يعني بتتناول غداء متكاملا؟ طبعا عشان صحتي تبقى كويس بس لازم أبدأ بحرف اللام، فأقول لأنمو أو لينمو جسمي لينمو جسمي أو لأحصل على جسم سليم ها أمارس الرياضة بانتظام عايز فعل يبدأ بلام التعليل لأصبح قويا لأصبح قويا أذهب إلى المدرسة إلى المدرسة لأتعلم لأكون معلما أو لأتعلم وأكون مهندسا أو لأتعلم وأكون دكتورا أو طبيبا بعد ذلك يا ابنائي وذكركم لام التعليل تستخدم أو تستخدم لتغيير أو للتعبير عن سبب وقوع الحدث زي كما قلت لكم يا ابنائي بتبين السبب علّم هذا الشيء وبين بعده السبب وبكده يا ابنائي أكون شرحت ووضحت لكم لام التعليل وكما قلت لكم يا ابنائي لابد بعد من التعليل أن يكون الفعل المضارع منصوب الفعل المضارع ايه منصوب ننتقل يا ابنائي وبناتي لرقم 8 علامات الاسم تعالوا ابنائي في هذا المثال أو النشاط نتعلم علامات الاسم لاحظوا ابنائي وبناتي بيقول لي اكتب علامة الاسم في كل كلمة مما يأتي ألف المكتب علامة الاسم أبنائي في كلمة المكتب لاحظوا أبنائي أن كلمة المكتب تبدأ بالألف واللام يبهيزا أبنائي علامات الاسم دخول ال التعريفيه عليه كتاب الكتاب مدرسة المدرسة آه مثلا كراسة الكراسة قلم القلم معلم المعلم معلمة المعلمة كل هذه أبنائي الكلمات والأسماء أدخلت عليها الألف واللام فأصبحت بعد أن كانت نكرة أصبحت معرفة فتم تعريفها وفي هذه الحاله ابنائي يسمى هذا اسما ننتقل بعد ذلك ابنائي الى رقم ب خديجه علامه الاسم ابنائي تلاحظون في خديجه علامه الاسم ستكون ايه لاحظوا ابنائي في نهايه الكلمه يوجد ايه يوجد ت مربوطه تا مربوطه كذلك ابنائي تلاحظون ان خديجه اسم علم اسم ايه اسم علم بعد ذلك يا ابنائي بيقول لي قلمٌ، قلمٌ، لاحظوا ابنائي قلمٌ الميم عليها تنوين، يبقى علامة الاسم هنا ايه؟ التنوين. بعد ذلك يا ابنائي برفق برفق علامة الاسم يسبقه حرف جر ابنائي، يبقى يسبقه حرف جر وال الباء، يبقى اذا اسم. يا طارق، لاحظوا ابنائي كلمة طارق سبقت بياء النداء او حرف نداء، يبقى اذا في هذه الحالة هو اسم. اذا ابنائي علامات الاسم تعالوا اذكركم بها يبدأ كتاب الكتاب, الكتاب، تلميذة التلميذ معلم المعلم باب الباب فصل الفصل ينتهي بتاء مربوطة اذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة تسمى اسم او نعرفها على طول ابنائي اسم اسم مدرسة مزرعة شجرة نافذة زجاجة كراسة هكذا ينتهي بتنوين، إذا انتهت الكلمة بالتنوين في هذه الحالة اسم أبنائي، لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء، ولا يدخل على الأفعال ولا الحروف مثل علم دائما، قاض جميل سريعا، يسبقه حرف جر، إذا سبقت الكلمة حرف جر مثل في إلى عن على حرف الباء الواو واو كل هذه أبنائي إلى مثلا، يبقى كل هذه تسمى إيه أسماء، في الحقل على الأرض، بالقطار إلى المجد. آخر شيء عندي يسبقه حرف نداء ابنائي لأن الذي ننادي عليه هو الاسم فقط يا محمد يا إبراهيم يا خالد يا عبد الرحمن يا مصر هنا طبعا ابنائي البلاد ينادي عليها كأنها إنسان تنادي عليه وبكده يا ابنائي وبناتي شرحت لكم علامات الاسم بارو أبنائي وبناتي هنا رقم تسعة المثنى المثنى يا ابنائي هو تحويل عبارة عن تحويل المفرد الى اثنين سواء كان الاثنين مثنى مذكر او مثنى مؤنث يبقى المثنى عندي أبنائي نوعان النوع الاول ابنائي المذكر والنوع الثاني للمؤنث المؤنث ابنائي طبعا بينتهي بالتاء المربوطه واضع بعده الف ونون والمثنى الذي ينتهي او المؤنث المؤنث ابنائي الاسم المؤنث الذي ينتهي بالتاء المربوطه عندما اثنيه بتتحول التاء المربوطه الى تاء مفتوحه، احفظوا هذه القاعده ابنائي. مثل ورده او وردتو تنتهي بالتاء المربوطه اذا اردت تنوين وردتو او ورده تنطق تنطق اذا اردت تسميتها في هذه الحاله تتحول التاء المربوطه الى تاء مفتوحه ثم اضيف بعد التاء المفتوحه الف ونون. طيب تعالوا يا ابنائي اما بالنسبه للمثنى المذكر ابنائي طبعا لا ينتهي بالتاء المربوطه في هذه الحاله اضيف ألف ونون فقط. تعالوا ابنائي بيقول لي ضع خطا تحت المثنى في كل جمله مما يلي. الصانعان يتقنان عملهما. الصانعان يتقنان عملهما. هنا المثنى ابنائي هي كلمه الصانعان. الصانعان هي المثنى. اثنين قرأ عثمان كتابين اذا يا ابنائي وبناتي اذكركم ان المثنى قد ينتهي بالالف والنون وقد ينتهي بالياء والنون. ينتهي بالالف والنون في حاله الرفع والياء والنون في حاله النصب والجر. اذا سبق الاسم بحرف جر ينتهي المثنى بالياء والنون واذا سبق المثنى آه مثلا كان فاعلا في هذه الحاله بيكون ينتهي بالالف والنون واذا جاء مبتدا بينتهي بالالف والنون. هذا في حاله الرفع. تعالوا ابن ابني قرأ عثمان كتابين آه المثنى في هذه الجمله ابنائي ليس عثمان وانما كتابين لان عثمان ابنائي عباره عن اسم ولكن ينتهي بالالف والنون يتشابه يعني مع المثنى يبقى اذا ابنائي كتابين الطفلان يلعبان في الحديقه شطار ابنائي ماهرون ممتازون آه المثنى هو الطفلان لانه ينتهي بالالف والنون بعد ذلك ابنور رقم أربعة يقف حمدان بين شجرتين لاحظوا ابنائي هو يريد ان ايه يجعلك تخطئ ولكن انت تلميذ الماهر حمدان عباره عن ايه اسم حمدان عباره عن اسم فين ابنائي المثنى في هذه الجمله هي شجرتين لانه مسبوق بظرف ابنائي والكلمه المسبوقه بظرف او الاسم المسبوق بظرف يكون مجرور يبقى اذا ابنائي شجرتين هو المثنى بعد ذلك يا ابنائي بيقول لي ثني الجملة الاتية المعلم مبتكر عايز أثني الجملة دي يا ابنائي المعلم اضيف لها الف ونون ومبتكر اضيف لها الف بتصبح عندي الجملة يا ابنائي ايه المعلمان مبتكران كل اللي عملته اضفت الف الى المفرد الشجرة مثمرة الشجرة مثمرة هنا يا ابنائي ما نضيف للاسم الف ونون احول التاء المربوطة الى تاء مفتوحة في كلمة الشجرة والتاء المربوطة في, وأضب في, في تاني مثمرة أحولها لتاء مفتوحة وأضيف بعدها الألف والنون وألصقها في الايه؟ في التاء، فتصبح عندي الكلمة الشجرتان مثمرتان. الطبيبة ماهرة كذلك يا ابنائي الطبيبة أضيف لها ألف ونون في آخرها ولكن التاء المربوطة تحول إلى تاء مفتوحة. الطبيبتان ماهرتان. الفلاح نشيط أضيف لها ألف ونون في آخرها فتصبح الفلاحان ونشيطان تابعة لها. فتكون نشيطان هكذا يا ابنائي اذا ابنائي يذكركم بالمثنى يدل على اثنين للمذكر او اثنتين للمؤنث وينتهي بالالف والنون او الياء والنون. الالف والنون في حاله الرفع والياء والنون في حاله الجر والنصب. لاحظ ان هناك كلمتان تنتهي بالالف والنون او الياء والنون لكنهما ليست مثنى. اللي كما قلت لكم يا ابنائي كلمه حمدان وعثمان. لانها تدل على اثنين او اثنتين مثل ايه ابنائي عدنان طيران حسين كل هذه ابنائي اسماء والان ننتقل الى رقم عشرة جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم ابنائي كما تعلمونه الجمع الذي ينتهي بالو والنون او الياء والنون الو والنون في حالة لم يكون مبتدأ أو فاعل في هذه الحالة يرفع الإيه؟ بالواو والنون، ينتهي يعني بالواو والنون، وإذا جاء مجرورا اسم مجرور أو إذا جاء اسم طبعا أبنائي بعد ظرف زمان أو ظرف مكان، في هذه الحالة بيكون أو مفعول به بيكون مجرور بالياء، هذا جمع المذكر السالم، يبقى أحفظ جمع المذكر السالم ينتهي بالواو والنون أو الياء والنون ويدل على الجمع للمذكر العاقل. ضع خطا تحت جمع المذكر السالم في كل جملة مما يلي: التلاميذ مجتهدون، طبعا التلاميذ ابناء جمع تكسير، ومجتهدون هي جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. أحب المهذبين، المهذبين هي جمع المذكر السالم ينتهي بالياء والنون، ومجتهدون ينتهي بالواو والنون. نحترم المكافحين، المكافحين جمع مذكر سالم ينتهي بالياء والنون. لانه مفعول به. وايضا هنا احب المهذبين المهذبين مفعول به. ومجتهدون خبر مرفوع بالواو لانه طبعا خبر كما ترون. اخر حاجه عندي رقم اربعه الأذباء بارعون الأذباء جمع تكسير وبارعون جمع مذكر سالم ينتهي بالواو والنون لانه خبر. بعد ذلك ابنائي بيقول لي اجعل كل جملة مما يأتي لجمع المذكر السالم المؤمن صادق ستكون أبناء الجملة أضف له ونون في آخرها كل كلمة طبعا <تصفيق> لأن الخبر هنا تابع لما قبله المبتدأ يبقى المؤمنون صادقون بعد ذلك ابنائي المهندس ماهر أيضا نفس الكلام أبناء المبتدأ أضف له ونون والخبر أضف له ونون المهندسون ماهرون الفنان مبدع الفنانون مبدعون السائح مسرور ستكون السائحون مسرورون أذكركم أبنائي وبناتي هنا أن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين. أذكركم أبنائي اثنين وليس اثنتين. ما يدل على أكثر من اثنين للمذكر العاقل. وينتهي بالواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة الجر أو النصب. لا تتغير صورة مفرده عند الجمع. ماهر ماهرون. كما قلت لكم أبنائي كل اللي هعمله أضيف له أو ياء فقط. يبقى لا يتغير صورة مفرده عنه. وعندما أعرفه أبنائه أقول هو تغيير صورة مفرده. فيتحول من المفرد إلى جمع مذكر سالم بإضافة الواو والنون أو الياء والنون. ماهر ماهرون أو ماهرين. لاحظ أن هناك كلمات تنتهي بالواو والنون أو الياء والنون ولا نقول عليها طبعا أبنائي وليست جمع مذكر سالم لأنها لا تدل على عاقل. كما أن المفرد منها تغيرت صورته عند الجمع مثل قرون قرون ومفردها قرن. ميادين مفردها ميدان مساكين مفردها إيه مسكن وبتعرض كلمات دول أبنائي لا أقول عليهم جمع مذكر سالم لماذا لأن مفردهم تغير عنهم قرون ليست قر مفر ليس مفردها قر وإنما قرن ميادين ليس مفردها مياد وإنما ميدان مساكين ليس مفردها مس مسك وذر لغايا ونون وإنما الثلاث كلمات دول ليس جمع مذكر سالم اذا معنى جمع مذكر السالم جمع لانه يدل على اكثر من اثنين مذكر لانه يدل على مذكر وسالم لأن مفرده سالم من التغيير عند الجمع يعني جمع مذكر السالم اعرفه ان مفرده لا يتغير مع جمع مذكر السالم الا عند اضافه الواو والنون فقط ننتقل بعد ذلك الى رقم 11 جمع المؤنث السالم وهو يقابل جمع المذكر السالم يا ابنائي وانما جمع المذكر السالم للمذكر الرجال وجمع المؤنث السالم للنساء والبنات كما تعلمون تعالوا ابنائي لنفهم جمع المؤنث السالم وهو الجمع الذي ينتهي بالالف والتاء نهي الجمع المؤنث السالم يا ابنائي الالف والتاء فقط ولا تتغير وهذا الفرق بينه وبين جمع المذكر السالم ضع خطا تحت جمع المؤنث السالم الامهات لاهن فضل كبير طبعا ابنائي الكلمه التي تنتهي بالالف والتاء هي نقول عليها جمع مؤنس السالم، الامهات. يحترم الناس المهذبات، المهذبات أبنائي جمع مؤنس السالم. تتعاون الصديقات في الدراسه، الصديقات جمع مؤنس السالم. الممرضات قلوبهن رحيمه، الممرضات أبنائي جمع مؤنس السالم. بعد ذلك ابنائي بيطلب مني بيقول لي اجعل كل جمله مما ياتي لجمع مؤنس السالم. التلميذ مجتهده، لاحظوا ابنائي فالجمله تدل على المفرد المؤنث في هذه الحاله ابنائي أضف لها ألف وتاء، التلميذات مع ملاحظة أبنائي أننا بحذف التاء المربوطة من الكلمة. لاحظوا أبنائي التلميذات مجتهدات هكذا أبنائي ستكون الجملة، تلميذات مجتهدات. ركزوا أبنائي عند جمع المفرد المؤنث، جمع مؤنث سالم بحذف التاء المربوطة من آخره. الكاتبة موهوبة، بحذف التاء المربوطة من الكاتبة وموهوبة وأضيف لها ألف وتاء. الكاتبات موهوبات. الفلاحة نشيطة، بحذف التاء المربوطة من الفلاحة ونشيطة وأضيف لها ألف وتاء بتكون الفلاحات نشيطات. الطبيبة ماهرة، بحذف التاء المربوطة من كلمة الطبيبة وأضيف لها ألف وتاء، وبحذف التاء المربوطة من كلمة ماهرة وأضيف لها ألف وتاء بتكون عندي الطبيبات ماهرات. فاظن كده ابنائي وبناتي الحلوين الطيبين الماهرين الاذكياء يكونوا فهمتوا درس جمع المؤنث السالم فهما صحيحا ان شاء الله. اذا ابنائي وبناتي تذكروا جمع المؤنث السالم يدل على اكثر من اثنتين. لاحظوا هناك جمع المذكر السالم يا ابنائي اثنين وانما هنا يا جمع المؤنث السالم يدل على اكثر من اثنتين وينتهي بالالف والتاء كما قلت لكم ابنائي لا تتغير صوره مفرده عند الجمع الا بحذف التاء المربوطه فقط. تحذف التاء المربوطة من المفرد قبل إضافة العلف والتاء كما قلت لكم أبنائي أحبابي الحلوين مثل طالبة تصبح طالبات حذفت التاء المربوطة الحمراء دي لاحظ أن هناك كلمات تنتهي بالألف والتاء ولكنها ليست جمع مؤنس سالم لأن المفرد تغيرت صورته عند الجمع مثل أصوات أبيات أوقات كل هذه أبنائي الكلمات لا أقول عليها جمع مؤنس سالم إذن معنى جمع مؤنس السالم جمع لأنه يدل على اكثر من اثنتين. مؤنث لأنه يدل على مؤنث وسالم لأن مفرده سلم من التغيير عند الجمع يعني المفرد زي الجمع بس الفرق بينهم وبين بعض ان انا اضفت الف وتاء الى المفرد مع حذف التاء المربوطة طبعا كما اتفقنا. والآن يا ابنائي وبناتي اترككم إلي صلاة العشاء إن شاء الله وبعد نصله إلى العشاء سأعود إليكم مرة ثانية إن شاء الله وأستودعكم الله حتى أعود إليكم مرة ثانية مرحبا أبنائي وبناتي أهدت إليكم بعد صلاة العشاء ومع السؤال رقم 12 جمع التكسير حتى أستكمل لكم أبنائي أنواع الجموع الثلاثة جمع المزاكر السالم أخذنا وجمع المؤنث السالم أخذناه وبقي عندنا أبنائي الجموع الثلاثة جمع التكسير جمع التكسير أبنائي عندما أعرفه اقول لكم ان جمع التكسير هو ما دل على اكثر من ثلاثه هو دل على اكثر من اثنين او من اثنتين بتغيير صوره مفرده ها هو تعريف جمع التكسير هو دل على اكثر من اثنين للمذكر يعني او اثنتين للمؤنث يعني جمع التكسير هذا اما يكون جمع مذكر اما يكون جمع للمؤنث واما يكون جمع ايه للمذكر وهنا التكسير ابنائي بننظر الى مفردة نجد انه يختلف عن ايه عن جمعه وهذا طبعا الاختلاف بينه وبين جمع التكسير جمع مونس السالم وجمع وزارة السالم الذي مفردة لا يختلف عن ايه عن جمعه الا باضافة الواو والنون او الياء والنون او الالف والتاء فقط تعالوا يا ابنائي وبناتي لندرس ونقوم بحل الامثله الخاصه بجمع التكسير حتى نفهمه جيدا ضع خطا تحت جمع التكسير في كل جملة مما يلي وألف المصانع كثيرة المصانع كثيرة أين جمع التكسير هنا يا أبنائي المصانع أحسنتم لاحظوا يا أبنائي المصانع مفردها مصنع نلاحظ أن المفرد يختلف عن الجمع ننتقل لرقم رقم باء المساجد واسعة كلمة المساجد هي جمع تكسير أبنائي وبناتي. جيم الأشجار مثمرة. الأشجار جمع تكسير أبنائي. اليسريون أو أوفيا. أوفياء أو هي جمع التكسير. بعد ذلك أبنائي. المخترعون أذكياء أذكياء أبنائي. تلاحظون أنها جمع تكسير. ونلاحظ أبنائي أنها جمع تكسير. ليس له قاعده معينه، يعني لا ينتهي بالواو والنون ولا ينتهي بالياء والنون ولا ينتهي بالالف والتاء، وانما قد ينتهي بالتاء المربوطه، قد ينتهي بالهمزه، قد ينتهي بالعين، قد ينتهي بالكاف، قد ينتهي بالداء مثل كلمه جنود، قد ينتهي بال اي حرف من الحروف. قد ينتهي بالراء مثل كلمه الاشجار، قد ينتهي ايضا بالراء مثل الثمار، وهكذا يا ابنائي وبناتي. الرياضيون اقوياء اقوياء جمع تكسير اذا ابنائي المصانع والاشجار والمساجد وأقوياء وازكياء واوفياء كل هذا جمع تكسير تغير صوره مفردها عن صوره جمعه تذكروا جمع التكسير ابنائي اسم يدل على ثلاثه فاكثر ليس له نهايه واحده يعني قد ينتهي بتاء مربوطه مدرسه مدارس قلم اقلام ينتهي الميم وهو أبنائي جمع يعتبر إيه خارج عن إيه ال يعني ليس جمعًا قياسيًا ليس جمعًا قياسيًا إذن معنى جمع التكسير جمع لأنه يدل على ثلاثة فأكثر أكثر من اثنين أو اثنتين تكسير لأن مفرده لا يسلم من التغيير عند الجمع يعني المفرد يختلف عن الجمع هكذا. الان ابنائي وبناتي ننتقل الى رقم 13 الجمله الاسميه الجمله الاسميه كما عرفناها من قبل ابنائي التي تدل على اسم قد تبدا بالالف واللام وقد تنتهي بالتاء مربوطة وقد يسبقها حرف جر هذا ابنائي وتعريف الاسم وقد تسبق باداه من اداه النداء مثل يا محمد يا ابراهيم قال ابنائي وضح بيقول لي ضع خطا تحت المبتدا وخطين تحت الخبر في كل جمله اقرا عليكم جمله ابنائي وتختارون مرة تختاروا المبتدأ وبدأ تحته خط والخبر ضعه تحته خطين. الطالب المهذب محبوب. طبعا تلاحظون يا ابنائي الطالب هي المبتدأ الطالب هي المبتدأ. طيب الطالب ابنائي هي مبتدا تلاحظون ان كلمة الطالب بدأت بالألف واللام بدأت بالألف واللام فهي المبتدأ. وترحزون الكلمة التي جاءت بعدها تبدأ بالعرف واللام أيضا في هذه الحالة أبنائي لا أستطيع أن أقول على هذه الكلمة خبر لأنها تسمى في هذه الحالة نعت لما قبلها يعني الطالب المهذب لو قلت هذه الجملة ولم أتكلم كده الجملة غير ناقصة لأنها غير تامة الطالب المهذب ماله لم أعرف ماله أو يعني قمالة آه الجملة في هذه الحالة تكون المهذب نعت للطالب نعت يعني مشابه له الطالب مبتدى مرفوع بالضمه الظاهرة والمهذب نعت طبعا يكون مرفوع بالضمه الظاهرة مثل سابقه وهو المبتدى أما أبنائي الكلمة التي بعدهم هي محبوب هي الخبر محبوب هي الخبر أضع تحتها خطيني تلاحظون أبنائي عند وجود جملة عندي بدأت بالألف واللام لا بد الخبر ان يكون خالي من آف اللام حتى تصبح الايه الكلمه خبر، الطالب محبوب يبقى اذا الطالب مبتدى ومحبوب الخبر. الخبر تحته خطين. رقم بقى يا ابنائي جو القريه لطيف جو لاحظ ايضا يا ابنائي جو مبتدى من خبر الظاهره والقريه القريه هنا يا ابنائي ليست الخبر وانما هنا القريه مضاف اليها، مضاف اليها مجبوله بالكسره. يبقى جو هي ايه؟ المبتدى. جو هي المبتدأ أما يا ابنائي لطيف فهي الخبر لطيف هي الخبر جو لطيف لاحظ يا ابنائي علشان أعرف أن هي خبر تتم معنى الجملة لو قلت جو القرية ولم أتكلم لم أستفد شيئا وإنما عندما قلت لطيف جاء الخبر وهو الذي أخبرني شيئا عن الجو ماذا ذلك يا رقم جيم الأسد مالك الغابة لاحظوا ابنائي الاسد هي الخبر المبتدا، الاسد هي المبتدا وتلاحظون يا ابنائي ان كلمه ملك هي الخبر الاسد ملك الاسد ملك اما كلمه الغابه ابنائي فهي مضاف إليها، مضاف إليها. هكذا ابنائي الحديقه واسعه نظيفه ونظيفه نلاحظ ابنائي هنا ان الحديقه هي المبتدا نضع تحتها خط واحد أما واسعة خطين لأنها هي الخبر ونظيفة الواحة وعطف ونظيفة معطوفة على واسعة مرفوعة بالضمة الظاهرة مثلها. رقم هي ابنائي القراءة غذاء العقل، القراءة غذاء. إذا هي المبتدأ والخبر مع بعض القراءة مبتدأ وغذاء خبر. أما كلمة العقل مضاف إليه. هكذا ابنائي خط تحت القراءة وخطين تحت غذاء. أما أبنائي أبناء مصر مخلصون، لاحظ ابني لو قلت أبناء مصر ولم أتكلم هذه الجملة ناقصة لم تعطيني معنى، وإنما عندما قلت مخلصون وهو الخبر، يبقى إذا أبناء مبتدأ، أبناء مبتدأ أضع تحتها خط، ومصر طبعاً مضاف إليه ومخلصون. واحد يقول لي يا أستاذ طب مضاف إليه ما الراء فوقها فتحة أقول له مصر ممنوعة من الصرف، مضاف إليه مجرور بالكسرة نيابة عن الفتحة أو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف هكذا نعرفها أبنائي مخلصون هي الخبر وهو خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وضع تحته خطين الجند زي أبنائي أعضاء الفريق متعاونون أعضاء مبتدأ والفريق مضاف اليه ومتعاونون خبر مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم ووضع تحتها خطين باب الحجرة مفتوح باب مبتدى مرفوع بالضمة والحجرة مضاف اليه مجرور بالكسرة تحت التاء المربوطة ومفتوح هي الخبر أضع تحتها خطين هكذا يا أبنائي وبناتي أذكركم أبنائي بالجملة الإسمية تبدأ بإسم وتتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر المبتدأ لابد أن يقع في أول الكلمة وهو الذي يقع في أول الجملة لذلك سمي مبتدأ أي ابتدأ به في أول الجملة اما الخبر ابنائي وبناتي فهو الخبر المتم لمعنى المبتدا، لابد ان يتم معنى الجمله، ولولاه لم افهم الجمله، هو الذي يتم معنى الجمله مثل السماء صافيه. المبتدا والخبر مرفوعان دائما. اذا لم تدخل عليهم كان او ان واخواتها وما الى ذلك. ننتقل <تصفيق> الان ابنائي وبناتي الى علامه رفع المبتدا والخبر. أذكر علامة رفع المبتدا والخبر في كل جملة منها يلي الجملة ابنائي القمر منير القمر منير علامة رفع المبتدا ابنائي هنا هي الضمة والخبر هي الضمة أيضا المتسابقون متحمسون علامة رفع المبتدا ابنائي في المتسابقون هي الواو وكذلك في الخبر الواو علامة رفع أبنائي العاملان ماهران هي الألف لأنها مثنى وكذلك الألف لأنها مثنى في ماهران. علامة رفع الطالبات مجتهدات هي الضمة أبنائي في مكتبها الضمة مع المبتدأ والضمة مع الإيه؟ مع الخبر. أشجار الحديقة مثمرة، أشجار هنا جمع تكسير أبنائي علامة رفع الضمة في جمع التكسير وكذلك أبنائي مثمرة الضمة. الحديقتان متع... الصديقتان متعاونتان، الصديقتان يا ابنائي تلاحظون انها هي المبتدا المرفوع بالالف لانها مثنى وكذلك الالف لانها مثنى في متعاونان. الطبيبات علامه الرفع في المبتدا هنا الضمه وكذلك الضمه في الخبر. المخترعون علامه الرفع الواو لانه جمع مذكر سالم وعلامه الرفع في از والذين يا ابنائي للجمع المذكر واللاتي واللائي للجمع المؤنث. تعالوا نقرا ابناء الجمل اللذان للمثنى المذكر الطالبان اللذان لاحظوا ابناء الذي وضفنا له ايه؟ الف ون, ون مع حذف الياء الذي هتقول اللذان يجتهدان محبوبان هذا ابنائي للمثنى المذكر. اما ابناء اللذاني فهي طبعا للمثنى المؤنث. الطالبتان اللتان لاحظوا ابنائي للمثنى المؤنث بتاخذ طبعا ايه تاء قبل الالف والنون تجتهدان محبوبتان الذين ابنائي هذه للجمع المذكر الذين للجمع المذكر الطلاب الذين يجتهدون محبوبون مثل قول الله سبحانه وتعالى الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين هنا ابنائي للجمع طبعا كما تعلمون يونسال ذلك ابنائي من القران الكريم الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب التي واللائي للجمع المؤنث التي واللائي كلاهما واحد التي واللائي يعني اذا كتبت اللاتي صحيحه واللائي صحيحه للجمع المؤنث وذكر في القران الكريم يا ابنائي واللائي يائثن من المحيض من نسائكم واللائي وممكن يا ابنائي نقول واللاتي الطالبات اللاتي يجتهدن محبوبات وكده يا ابنائي ووضحت لكم الاسم الموصول الذي والتي والذي كان مقرر عليكم وقمت بشرح باقي الأسماء الموصولة إن شاء الله التي سوف تدرسونها في الأيام المقبلة إن شاء الله ننتقل أبنائي وبنات الحلوين إلى رقم ثلاثة والضمائر طبعا الضمائر أبنائي كما تعلمون هناك ثلاثة أنواع من الضمائر نأخذ أولا ضمائر المتكلم ضمائر المتكلم كما تعلمون أبنائي وهو الشخص الذي يتكلم لا يوجد منهم أبنائي ثوى أو سوى اثنين فقط يبقى اثنين فقط من الضمائر المتكلم انا ونحن انا كما تعلمون ابنائي انا خاصه بالمفرد المذكر وكذلك خاصه بالمفرد المؤنثه او المفرد المؤنث هذا انا اذا تحدثت انا اقول انا المذكر المفرد المذكر اقول انا انا المعلم اذا تحدثت انت ايها التلميذ تقول: أنا التلميذ، إذا تحدثت أنت أيتها التلميذة تقولي: أنا التلميذة، أو أنا فاطمة، أو أنا شيماء، أو أنا مثلا نجوى أو أي اسم من أسماء أبنائي البنات نقول أنا، وأي اسم من أسماء ذكور أبنائي أقول أنا أيضا، أنا خالد، أنا إبراهيم، أنا عبد الرحمن، أنا أحمد، أنا مؤمن، وهكذا أبنائي. أما أبنائي إذا تحدثنا جميعا مع بعض أو كلنا كنا مجموعة مثلا في الفصل، مجموعة التلاميذ نقول نحن التلاميذ، أو نحن تلاميذ الصف الخامس. الابتدائي. أو نحن تلاميذ مدرسة مثلا عمر بن الخطاب وهكذا ابني وبناتي تعالوا ابني وبناتي نقوم بقراءة الأمثلة ونقوم بحلها إن شاء الله أكمل بضمير متكلم مناسب أحفظوا ابنائي كما قلت لكم ضمائر متكلم أنا ونحن فقط وانا يا ابنائي كما قلت لكم استخدمها مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث وكذلك نحن ابنائي استخدمها مع المثنى ومع الجمع وكذلك ابنائي استخدمها مع المثنى بنوعي مثنى مذكر او مثنى مؤنث وكذلك الجمع استخدمها مع الجمع المذكر وجمع المؤنث هذا درس سهل جدا ابنائي درس الضمائر متكلم تعالوا ابنائي اقرا عليكم وانتم تجيبون نقط عامل ماهر عايز اتكلم عن نفسي يا ابنائي اذا كنت عامل فاقول أنا عامل ماهر ولا نحن؟ كما قلت لكم يا أبنائي عامل مفرد، فنقول طبعًا بنختار إيه؟ أنا أنا عامل ماهر، ننتقل يا أبنائي إلى رقم باء تل تلميذان متعاونان، تلميذان أبنائي تلاحظون أنها مثنى ومثنى مذكر، لا تفرق أبنائي إذا كان لهم مذكر أو مثنى مؤنث فهنا في هذه الحالة نقول نحن تلميذان متعاونان. رقم ابنائي مواطنون صالحون كما درسنا في الصفر رباع ابنائي وبناتي الكلمه التي تنتهي بالواو هذا يسمى جمع مذكر سالم وهو من انواع جمع ابنائي يبقى اذا ابنائي جمع مذكر سالم بنختار معه نحن نحن نختار ابنائي نحن مواطنون صالحون رقم دائره ابنائي فتاه نشيطه لاحظوا ابنائي فتاه مفرد مؤنث في هذه الحالة بنختار معه أنا فتاة نشيطة رقم أبنائي صديقتان مخلصتان لاحظوا أبنائي مثنى ومؤنث في هذه الحالة بنختار معه أيضا إيه كلمة نحن رقم أول أخير أبنائي طبيبات بارعات تلاحظون أبنائي طبيبات جمع مؤنث سالم في هذه الحالة أبنائي بنختار معه نحن نحن طبيبات بارعات. أذاكركم يا ابني وبناتي في بهذه التذكرة أنا للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. نحن للمثنى والجمع بنوعيهما. المذكر والمؤنث يعني المثنى المذكر والمؤنث والجمع المذكر والمؤنث. بعد ذلك يا ابني سننتقل إلى ثانيًا وهي ضمائر المخاطب إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك ابنائي الى ثانيا وضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب ابنائي تعني الاشخاص الذين تخاطبهم انت. فمثلا ابنائي عندما تخاطب شخص فتقول له انت الذي امامك، اذا كان مفرد مذكر تقول له انت. فرقوا ابنائي بين عندما تخاطب شخص امامك مذكر مفرد مذكر تقول له انت. ضع فوق التاء فتحة: انت. أما أبنائي إذا خاطبت بنت مفردة أو مفرد تقول لها أنتي لاحظوا أبنائي كلمة أنتي أو الضمير أنتي ليس ينتهي أو لا ينتهي باليا وإنما تحت التاء كسرة فقط هذا هو الفرق بين أنت وأنت أنت عليها فتحة التاء وأنت تحتها كسرة فتكون للمفرد المؤنث أما أنتما أبنائي فهي للمثنى المذكر والمثنى المؤنث للمثنى بنوعيه أنتم للجمع أبنائي أنتم للجمع المذكر أما أنتن لاحظوا أبنائي بنون المشددة فستكون للجمع المؤنث للجمع إيه؟ المؤنث تعالوا أبنائي نقرأ هذه الأمثلة ونقوم بحلها إن شاء الله أكمل بضمير مخاطب مناسب ألف نضط مهندساني مبتكراني مهندسان مبتكراني بنختار ابنائي الضمير هنا نلاحظ ان مهندسان مثنى مذكر فبنختار ابنائي انتما انتما مهندسان مبتكراني انتما مهندسان مبتكراني رقم ب ولد مهذب نقط ولد مهذب بنختار ابنائي الضمير انت لانه مفرد مذكر أنت ولد مهذب والتي نختار أبناء بتكون التاء عليها فتحة للمفرد المذكر أما ابنائي رقم ج فتقول لي معلمات فضليات نغط معلمات فضليات عايز ابنائي يستخدم ضمير لهذه الجملة نغط معلمات فضليات طبعا هنا ابنائي معلمات جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم فأختار معه أبناء انتن انتن معلمات فضلات رقم دا أبناء لاعبون محترفون لاعبون أبناء جامعة مذكر سالم بستخدم معه أبناء وبناتي أنتم أنتم اختار معه أنتم لاعبون محترفون رقم ه الأبناء تلميذة متفوقة أنت تلميذة متفوقة بستخدم معها أنت أبنائي التي تحتها كسرة التاء تحتها كسره لازم يا ابنائي اضع هذه الكسره حتى افرق بينها وبين انت. اخر واحد عندي يا ابنائي ركموال سباحتان ماهرتان سباحتان يا ابنائي نلاحظ انها مثنى للمؤنث مثنى ايه؟ مؤنث فهنا يا ابنائي بستخدم معها ايضا انتما انتما مشتركه انتما سباحتان ماهرتان وانتما واحدوا أبنائي مهندساني مبتكران يعني مشتركة أذكركم أبنائي وبناتي بهذه التذكرة أنت للمفرد المذكر وأنت بكسر التاء للمفرد المؤنث وأذكركم أبنائي وبناتي لا تخطئوا في التفريق بين أنت للمفرد المذكر وهو بتضع فتحة فوق التاء أما أنت يا أبنائي بتضع كسرة تحت التاء حتى لا تخطئ فيها اما أنتم يا ابنائي بنستخدمها للمثنى بنوعية المذكر والمؤنث. بعد ذلك ابنائي انتم للجمع المذكر وانتن للجمع المؤنث. وكذلك ابناء علامه الرفع هي الضمه لكن تختلف عن المخترعون لان اذكياء جمع تكسير والمخترعون جمع مذكر سهل. في هذه الحاله يا ابنائي اذكركم واقول لكم أن علامة رفع المبتدأ والخبر، علامة رفع المبتدأ والخبر المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم هي الضمة. الحقل واسع. الأدباء أذكياء. التلميذات ناجحات. علامة الرفع في الثلاثة هي الضمة لا تختلف. أما علامة في المبتدأ والخبر يا إذا كان مثنى هي الألف. مثل اللاعبان نشيطان أو اللاعبتان نشيطتان. علامه رافع المبتدا ابنائي والخبر اذا كان جمع مذكر سالم هي الواو مثل المصريون مخلصون ننتقل الان ابنائي الى الجمله الفعليه وهي طبعا الفعل والفاعل. الجملة الفعلية من اسمها تبدأ بفعل. حول الجملة الاسمية الآتية إلى فعلية، ثم ضع خطا تحت الفاعل في كل جملة. تلاحظ ابنائي أن الجملة الفعلية كما أخذناها من قبل في الصفوف الأولى وهي الجملة التي تبدأ بفعل: يلعب، يأكل، يشرب، ينام، يلعب أحمد، ينام أحمد، ذاكر أحمد، لعب أحمد، ذاكر أحمد. اجتهد يا احمد العب يا احمد كل هذه الجمل تسمى ابنائي جمل فعليه لان بدأ بفعل سواء ماضي او مضارع او امر. فهنا يا ابنائي بيقول لي حول الجمله الاسميه الاتيه الى فعليه. بقرا الجمله يا ابنائي وابحث عن الفعل وابدا به ثم بعد ذلك عندما ابدا بالفعل اتي بعد الفعل بايه؟ بالاسم وهو في هذه الحاله يتحول الى فعل فهنا التلميذ يذهب الى المدرسه نشيطا نبحث عن الفعل الادنى وهو كلمه يذهبوا ثم ناتي بالفاعل ابنائي وهو الاسم الذي بدأ بأول الجمله يبقى يذهب التلميذ الى المدرسه نشيطا كده تحولت الى جمله فعليه وهي فعل ايه مضارع وطبعا ابنائي التلميذ هي الفاعل اضع تحتها خط العامل الماهر يتقن عمله ابحث عن الفعل الادنى وهو كلمه ايه يتقنوا واتي بعدها بالاسم أو المبتدا الذي بدئ بأول الجمله ستكون يتقن العامل الماهر عمله وضع خطا تحت كلمه العامل هكذا ابنائي يتقن العامل الماهر عمله كذلك ابنائي المهاجر عاد الى وطنه ابدا بالفعل وهو كلمه عادة ثم المهاجر الى وطنه هكذا ابنائي وضع خط تحت المهاجر لانها فاعل اصبحت فاعل بعد ان كانت مبتدا الطالب فرح بنجاحي الفعل أبنائي هنا هو فرحه او الطالب فرحة بنجاحي فرحه هنا هي الفعل ابنائي اضع في اول الجمله واتي بعدها بكلمه الطالب فتصبح الطالب فاعل بعد ان كانت مبتدا فرح الطالب بنجاحي القطه شربت اللبن شربت القطه اللبن وضع خط تحت القطه الفريق فاز بالكاس ابدا بفاز ثم الفريق بالكاس فاز الفريق بالكاس وضع خط تحت الفريق لانها فاعل البرد يشتد في الشتاء، يشتد البرد في الشتاء، وضع تحت كلمة البرد. العامل يعود من عمله مساءً. العامل وابنائي هي المبتدأ، أبدأ بالفعل وهو يعود، يعود العامل من عمله مساءً. إذا يا أبنائي وبناتي تذكروا الجملة الفعلية. هي التي تبدأ بفعل وتتكون من الفعل والفاعل. تبدأ الجملة الفعلية بفعل وتتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل مثل: حضر المعلم، فحضر فعل والمعلم فاعل، يذاكر التلميذ، يذاكر التلميذ، يذاكر فعل والتلميذ فاعل. لا يوجد فعل بدون فاعل، يعني للفعل لابد أن يكون له فاعل، الفاعل هو الذي قام بالفعل. الفاعل هو الذي قام بالفعل، ولا يوجد فعل مفعول الا اذا فعله فاعل. رقم 16 ننتقل بعد ذلك يا ابنائي وهي علامة رفع الفاعل، علامة رفع الفاعل. هيا يا ابنائي وبناتي رقم 16 علامة رفع الفاعل. ضع خطا تحت الفاعل واذكر علامة رفعه كما في كل جملة مما ياتي. حصد الفلاح المحصول. حصد الفلاح المحصول بدون ضع خطا تحت الفاعل واذكر علامه رفعه في كل جمله بنذكر ابنائي علامه الرفع اولا يعني مثلا هنا حصد الفلاح المحصول اين الفاعل ابنائي هو الفلاح وعلامه الرفع هنا طبعا ابنائي هي ايه الضمه لانه مفرد يفرح التلاميذ مع علامه رفع الفاعل اين الفاعل هنا ابنائي التلاميذ وعلامة الرفع هنا ستكون إيه ستكون الضمة لأنه جاء تعتبر إيه جمع تكسير كذلك ابنائي ألقى الصيادون الشباك الصيادون ابنائي جمع مذكر سالم وهو الفاعل وجمع مذكر سالم يرفع بالواو هكذا ابنائي قرأ الطالباني القصة الطالبان هي الفاعل ابنائي وعلامة الرفع هنا هي الألف لأنه مثنى يلعب الأطفال في الحديقة الأطفال جمع تكسير علامة الرفع الضمة تعاون اللاعبون في المباراة اللاعبون هي الفاعل وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم اشترك الصديقان في مسابقة القراءة علامة الرفع هنا هي الألف لأنها مثنى والصديقان هي الفاعل تهتم الأم بأبنائها الأم هنا الفاعل وهي علامة رفع طبعا الضمة يبقى أبنائي وبناتي سأوضح لكم وأضع خطا تحت الفاعل. إذن أبنائي وبناتي قمت بوضع خط تحت الفاعل وهو الفلاح، التلاميذ، الصيادون، الطالبان، الأطفال، اللاعبون، الصديقان، الأم كل هذه فعل أبنائي الفاعل وهو لابد أن يكون فاعل لابد أن يأتي قبله فعل وهو حصد، ويفرح، وألقى، وقرأ، ويلعب، وتعاون، واشترك وتهتم. إذن أبنائي وبناتي أوضح لكم. ويذكركم على رفع الفاعل الضمة إذا كان مفرداً أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم احفظوا أبنائي مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم علامة رفع الضمة مثال على ذلك مثلا المفرد أبنائي ناجح المجتهدون لاحظوا البال عليها ضمة واجتمع الأصدقاء لاحظوا الهمزة عليها ضمة هو جمع تكسير ففازت المتسابقات لاحظوا أبنائي التاء وهي نهاية جمع المهندس السالم ألف عليها ضمة، إذن أبنائي المفرد وجمع التكسير وجمع على علامة رفعه الضمة. الألف إذا كان مثنى، يعني إذا كان الفاعل مثنى المسافران، الكاتبان، العالمان، المعلمان، المعلمتان، علامة رفع بتكون الألف لأنه مثنى. أما الواو أبنائي بيكون علامة الرفعه إذا كان جمع مذكر سالم مثل يتعاون العاملون. لاحظوا يا ابنائي وبناتي في رقم 17 يث الفعل مع الفاعل، يعني يا ابنائي إذا كان الفاعل مؤنث تجد أن الفعل لابد أن يؤنث مثله، وإذا كان الفاعل مذكر يجب أن يكون الفاعل مذكر مثله. لاحظوا معي يا ابنائي وبناتي في الجمل يصحو الطفل مبكرا، الطفل يا ابنائي مذكر فتجد أن الفاعل هنا يصحو يبدأ بالياء. يبقى الفعل المضارع يبدا بالياء اذا كان الفاعل مذكر ونوع الفعل المضارع تعالج الطبيبه المرضى لاحظوا ابنائي الفاعل وهو الطبيبه ينتهي بالتاء المربوطه وهو مفرد مؤنث في هذه الحاله ابنائي الفاعل والفعل المضارع لابد ان يبدا بالتاء تعالج تعالج وليس يعالج نوع الفعل مضارع الجملة التي بعد ذلك يا رقم ج القطة اللبن لاحظ ابنائي القطة فاعل وجاء مؤنث في هذه الحالة ابنائي اذا كان الفعل ماضي لابد ان ينتهي بالتاء التأني شربت وتأتي في نهاية الكلمة شربت القطة أكلت البنت وهكذا ذاكر أو ذاكر دروسك يا خالد هنا ابنائي نلاحظ أن الفعل أمر ونلاحظ ما دام المذكر فنقول ذاكر أما إذا كان المؤنث ابناء نقول ذاكري دروسك يا فاطمة لماذا؟ لأن الياء تسمى ياء المخاطبة وتأتي للمفردة المؤنثة أما إذا كان المخاطب أو الشخص الذي أمره هو مفرد مذكر فلا يأخذ ياء المخاطبة إنما ياء المخاطبة تكون للمفرد المؤنث فقط تعد الأم الطعام تعد ابنائي تلاحظون كلمة تعد تبدأ بحرف التاء لأنها الفاعل هنا مؤنف ونوع الفعل هنا طبعا مضارع لأنه يبدأ بالتاء رتبي حجرتك يا فاطمة لاحظ ابنائي رتبي فعل أمر في هذه الحالة ابنائي لابد أن ينتهي بياء المخاطبة ياء المخاطبة لأنه للمفرد المؤنف شرح المعلم الدرس لاحظ ابنائي شرح فعل ماضي مبنى على الفتح نوع الفعل ماضي وإذا كان الفاعل مفرد مذكر، والفعل الماضي لا يأخذ معه تاء في نهايته. وإنما الذي يأخذ التاء هي إذا كان الفاعل مؤنف مثل كلمة المعلمة الدرس فنقول شرحت المعلمة الدرس. إذا أذكركم يا أبنائي وبناتي أن تأنيس الفعل مع الفاعل إذا كان الفاعل مذكر كان الفعل خا اذا كان الفاعل مذكر كان الفاعل خاليا من تاء التانيث مثل شرح المعلم الدرس يقرا التلميذ القصه اما طبعا يا وبناتي اذا كان للمفرد المؤنث في هذه الحاله لابد ان اضيف له تاء في نهايته فنقول مثلا شرحت المعلمه الدرس تقرا التلميذه القصه بعد ذلك يا ابنائي اذا كان الفاعل مؤنثا تلحق تاء التانيث او تلحق تاء التانيث باخر الفعل الماضي مثل شرحت المعلمه الدرس كما قلت لكم. وتدخل تاء التانيث على اول الفعل المضارع مثل تقرا التلميذه القصه. اما اذا كان مذكر فيبدا بالياء. اذا كان فعل الامر لخطاب المفرده المؤنثه تلحق باخره ياء المخاطبه مثل مثل يا ابنائي. اكتبي بخط جميل يا هند لاحظي يا هذه لا تسمى يا المخاطبه. ذاكري دروسك هي اسماء فذاكري ابنائي ذاكره التحقت به يا ايه يا المخاطبه. ننتقل بعد ذلك يا ابنائي الى 18 افراد الفعل مع الفاعل يا افراد الفعل يصبح ايه للمفرد للمفرد. اختر الفعل المناسب مما بين قوسين الف نقط الفراشات بين الازهار. طبعاً يا ابنائي باختار تطير وهي كلمه تدل على المفرد الافراوي في حاله الافرااد جاء الفعل في حاله الفراد وليس في حاله التثنيه فطاروا هنا يا ابنائي تلاحظون في حاله الجمع انما نختار ابنائي تطير تطير الفراشات بين الازهار لماذا ابنائي اخترته في حاله الافرااد لانه بدا بالجمله بدا الفعل بالجمله واي فعل نبدا به بالجمله ابنائي لابد ان يكون في حاله الافرااد أفلح المؤمنون الصادقون لاحظوا أبنائي أفلح للإفراد لأنه بدأ بالجملة لأنه بدأ بالجملة لا يصلح أن اقول أفلح المؤمنون الصادقون لأن الفعل إذا بدأ به لابد أن يكون في حالة الإفراد تحب التلمزاتاني القراءة طبعا أبنائي في حالة الإفراد ما دام بدأ بالجملة يبقى اختار تحب وليس تحباني أو تحبون يأكل الأرنب أيضا يأكل في حالة الإفراد أبنائي يأكل الأرنب والأرنب مذكر بختار إيه؟ يأكل وليس تأكل. يشاهد الأصدقاء المباراة، أختار يشاهد أبنائي والأصدقاء جمع تكسير جمع تكسير للمذكر، فأختار يشاهد وليس تشاهد. اهتمت الأم بأبنائها، اهتمت هنا في حالة الإفراد. يدافع الجنود عن الوطن، الجنود مع إنها جمع تكسير ولكن جاء الفعل في حالة الإفراد. إذن القاعدة يا أبنائي وبناتي إفراد الفعل مع الفاعل. الفعل في أول الجملة يأتي دومًا في حالة إفراد، سواء كان الفاعل مفرد أو مثنى أو جمعًا. لاحظوا أبناء الفاعل الفراشات جاء جمع ومع ذلك جاء الفعل في حالة الإفراد. جمع مهندس سالم وجاء أيضًا الفاعل، جمع مذكر سالم وجاء الفعل في حالة الإفراد أيضًا. جاء مثنى مؤنث، وفي هذه الحالة جاء أيضا في حالة الافراد. والأبناء مفرد وجاء في حالة الافراد. الأصدقاء جمع تكسير وجاء في حالة الافراد. الأم مفرد وجاء في حالة الافراد. الجنود جمع تكسير وجاء في حالة الافراد. إذا القاعدة أبناءه فضوها. إذا بدأنا الجملة بفعل وجاء بعده الفاعل سواء كان مفرد أو مجمع مذكر سالم أو مجمع سالم أو جمع تكسير أو مثنى أو مفرد يجب أن يكون الفاعل في حالة الافراد. وهذه أبناءه هي القاعدة. لاحظوا يا ابنائي وبناتي رقم 19 ظرف زمان وهو يدل على طبعا ابنائي هو مدل على زمن وقوع الحدث اسم يدل على زمن وقوع الحدث تعالوا ابنائي نقرا الجمل حتى نفهم يظهر القمر ليلا في السماء كلمه ليلا ابنائي تدل على وقت فكلمه ليلا ظرف زمان يشتد الحر صيفا متى يشتد الحر في الصيف فهنا ابنائي يدلك على وقت يدل على ايه على وقت الحدوث او الحدث يعتدل الجو ربيعا، لا ابني متى يعتدل الجو ربيعا؟ كإن يا ابنائي اجيب او بسال سؤال بمتى؟ اذهب الى النادي بعد الظهر، متى اذهب الى النادي؟ بعد الظهر، يبقى بعد يا ابنائي هي في الزمان. تشرق الشمس صباحا، متى تشرق الشمس؟ صباحا، اعود الى المنزل عصرا، متى اعود الى المنزل؟ عصرا، يبقى عصرا هي ظرف الزمان. تجتمع الاسرة مساء، متى تجتمع الاسرة؟ مساء، يبقى مساء ظرف الزمان. يسقط المطر شتاء شتاء هي ظرف الزمان لأنها تجيب عن سؤال متى يسقط المطر شتاء إذا أبنائي تذكروا ظرف الزمان ظرف الزمان أبنائي ظرف الزمان اسم يدل على زمن وقوع الحدث مثل يذهب التلميذ إلى المدرسة صباحا يسأل عنه بأداة الاستفهام متى كما قلت لكم يا ابنائي مثل متى تذاكروا دروسك وذاكر دروسي مساء. ننتقل بعد ذلك يا ابنائي الى في المكان. ظرف المكان ابنائي وبناتي وهو اسم يدل على مكان وقوع الحدث. لاحظوا يا الفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان قلنا اسم يدل على زمن وقوع الحدث. اما ظرف المكان ابنائي يدل على مكان وقوع الحدث. يعني اي كلمة اجدها تدل على المكان هي ظرف المكان. تعالوا يا ابنائي وبناتي بيقولوا ضع خطا تحت ظرف المكان في كل جملة. يقف القائد امام الجنود امام هي ظرف المكان. اين يقف القائد يبقى هي اجابة للسؤال اين يقف القائد؟ يقف امام الجنود. يغرد الطائر فوق الغصن اين يغرد الطائر؟ فوق الغصن بفوق فوق ظرف المكان. تقع الاسكندرية شمال مصر أين تقع الاسكندرية شمال مصر ب الشمال هي ظرف المكان. فوضعت القلم داخل الحقيبة أين وضعت القلم داخل الحقيبة وبداخل هي ظرف المكان. نامت القطة تحت المقعد أين نامت القطة تحت المقعد تحت هي ظرف المكان. تسير السفينة وسط البحر أين تسير السفينة وسط البحر بوسط ظرف المكان. تطير الفراشات بين الأزهار بين ظرف المكان. إختار الولد خلف الشجرة خلف ظرف المكان إذن ابنائي وبلدي أذاكركم ظرف المكان اسم يدل على مكان وقوع الحدث مثل جلس الفلاح تحت الشجرة ليستريح تحت هي ابنائي ظرف هي المكان. يسأل يسأل عنه أو يسأل فعلا عنه بأداة الاستفهام أين مثل أين تقع الإسكندرية؟ تقع الإسكندرية شمال القاهرة. أذاكركم ابنائي رقم 21 حروف الجر الإسم المجرور. والاسم المجرور اسم حروف الجر ابنائي كما اخذناها من والى وعن وعلى وفي وحرف اللام وكذلك ابنائي الواو القسميه وكاف التشبيه تعالوا ابنائي نقرا الامثله ووضح لكم السؤال بيقول ضع خطا تحت حرف حروف الجر والاسم المجرور في كل جمله يعني ماذا خط تحت ايه الجر والمجرور ذهب العامل الى المصنع الى المصنع الجر والمجرور إلى حرف جر والمصنع اسم مجرور الطيور في الحظيرة في الحظيرة جار ومجرور في حرف جر حظيره اسم مجرور علمت بالذي حدث بالذي بالذي البا حرف جر والذي اسم مجرور بحثت كثيرا عن هذا الكتاب عن هذا عن حرف جر وهذا اسم مجرور أبدأ يومي بذكر الله بذكر ابني جار ومجرور أحب وطني وأفتخر به البا حرف جر والهاء ضمير في محل جر ممير مبني في محل جار أجلس في الفاصل في الفصلي جار ومجرور قدمت هدية لأمي اللام حرف جر وأمي اسم مجرور الجندي شجاع كالأسد كالأسد الكفل تشبيه والأسد اسم مجرور ولكن نقول الكفل تشبيه وهي حرف جر والأسد اسم مجرور انظر لتلك الشجرة الجميلة انظر لتلك اللام حرف جر هو تلك اسم إشارة وهو اسم مجرور. إذا أبنائي وبناتي، إذا كنتم بحروف الجر وهي من وعن وعلى وإلى وفي والباء والكاف واللام، احفظوها أبنائي من وإلى وعن وعلى والباء والكاف واللام وفي. تدخل حروف الجر على الأسماء فقط وذلك ابنائي كما قلنا من قبل علامة الإسم إيه إذا دخل عليه حرف جر إيه أو إذا سبق بحرف جر نقول على هذه الكلمة إسم الإسم الذي يأتي بعد حرف الجر يسمى الإسم المجرور ويجرب بالكسر إذا كان مفرد جمع تكسير وجمع مغنى السالم ويجرب الي إذا كان جمع مذكر سالم ويجرب الي إذا كان مثنى وتدخل حروف الجر أيضا على الضمائر المتصلة مثل فيه وإليك وعنها وإلخ تدخل حروف الجر على أسماء الإشارة مثل سعدت بهذا الخبر تدخل حروف الجر على الأسماء الموصولة مثل أنا سعيد بالذي حققته حروف الجر التي تتصل بالاسم المجرور تسمى حروف جر متصلة مثل بسرعة له منه حروف الجر التي تنفصل عن الاسم الذي بعدها تسمى حروف جر منفصلة مثل في وإلى وعن وعلى مثل في المدرسة وهكذا ابني. بقي عندي أبنائي وبناتي شبه الجملة وشبه الجملة أبنائي سأتمن للمسلة لكم وستفهمونه جيدا يظهر القمر عايز أبنائي شبه الجملة هنا أبنائي طبعا كلمة تدل على متى يظهر القمر أقول ليلا يبقى على شبه الجملة ظهر في زمان ملاحظة ابنائي إن شبه الجملة يتكون من من حاجتين أو شيئين، ظرف زر... ظرف الزمان وظرف المكان وهو ما يتكون منه شبه الجملة. يسقط المطر شتاء، نوع هنا طبعا ظرف زمان. أمارس الرياضة صباحا، نوع شبه الجملة هنا ابنائي ظرف زمان لأنه يدل على الزمان. أذاكر دروسي عصرا، برضو زمان أبنائي. الكتاب فوق المكتبة، نوع شبه الجملة ظرف مكان. القائد امام الجنود نوع شبه الجمله ابنائي ظرف مكان الطيور فوق الشجره نوع شبه الجمله هنا ابنائي ظرف مكان الطبيب في المستشفى نوع شبه الجمله ابنائي جار ومجرور نوع شبه الجمله جار ومجرور واذا كنا وبناتي بشبه الجمله يتم به معنى الجمله ويتكون من ظرف الزمان مثل تشرق الشمس صباحا وظرف المكان مثل الطائر فوق الشجرة وحرف الجر والاسم المجرور مثل العمال في المصنع. إذن يا أبنائي وبناتي شبه الجملة قد يكون آه قد يكون حرف الجر والاسم المجرور، حرف الجر والاسم المجرور نقول عليه شبه جملة، وكذلك يا أبنائي ظرف الزمان وظرف المكان نقول عليه شبه جملة، يبقى شبه الجملة متعدد ومتنوع. حرف الجر والاسم المجرور نقول عليه شبه جملة والظرف الزمان والظرف المكان نقول عليه شبه جملة حتى تعلمون أبنائي ما هو شبه الجملة وبكده أبنائي وابناتي أكون انتهيت معكم من حل جميع التدريبات النحوية التي أخذتموها مع زيادة في طبعا أبنائي الأشياء التي أخذناها هناك بعض الزيادات زدنا عليكم وبهذه الطريقة أبنائي أكون قد شرحت لكم جميع دروس النحو السابقه التي اخذتموها في الصفوف او الصف الرابع مع ملاحظه ابنائي وبناتي انها ستكون مقرره عليكم ان شاء الله في الصف الخامس لان كما تعلمون قد ياتي لكم سؤال في الامتحان استخرج من الجمله السابقه جار ومجرور والجار ومجرور اخذناه في الصف الرابع وقد يكون ابنائي يوضح لكم مثلا ياتي بجمله شبه جمله ويقول وضح نوع شبه الجملة تحددها إذا كان الظرف زمان أو ظرف مكان وكذلك أبناء الفاعل الذي أخذناه قد يأتي لكم في الصف الخامس وكذلك أبناء المبتدأ والخبر إذا أبناء يجب عليكم أن تكونوا ملمين بهذه الدروس التي إن شاء الله ستقابلكم في الصف الخامس الابتدائي وأذكركم أبناء وبناتي وأقول لكم اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد وفعلوا الجرس وأتمنى أن يعجبكم الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن ويعمل الخير عليكم وعلى زملائكم وانتظروني أبناء وبناتي إن شاء الله سأشرح لكم درس في تدريبات عامة على القواعد النحوية إن شاء الله الدرس القادم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه احبكم في الله وإن شاء الله نتعاون معا في الصف الخامس الابتدائي في هذا العام وسأشرح لكم شرحا مبسطا وشرحا سهلا وستفهمون الدروس وتحفظون عن ظهر قلب بفهم وحفظ إن شاء الله ولن تنسونا أبدا في قناتكم المفضلة يوسف افندي المعلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته